بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين دعاية مجانية للمهدي المنتظر ان شاء الله وعن قدومه قريبا باذن الله وطبعا خلاص احنا توقفنا عن السير في موضوع البحث عن الملكة كيلوبترا ودبة الارض واغلاق هذا الملف تماما الان المتاح لدينا هو انهيار السد العالي فهو العلامه الوحيده ودعايه مجانيه على صدق اقوالنا ومش هنتزلل لحد نقول لكم روحوا احفروا وروحوا نقبوا واحفظوا مصر اعملوا سد وقائي خلف جنوب السد العالي كل الكلام ده خلاص مش هنقوله وهننتظر انهيار السد العالي بعد ذلك تعرفوا ان كلامي حقيقي وبعد كده نتواصل مع بعضينا ونشوفوا حكاية بقى موضوع كلبطرة ايه وحكايتها ايه والكلام ده كله لان احنا مش معقول برضو هنكلف نفسينا على حاجة احنا مش مصدقينها ممكن ما يطلعش حقيقي يعني الكلام ده فاحنا هنستنى لو طلع حقيقي يعني انهيار السد العالي يبقى نكملوا البحث ما طلعش حقيقي خلاص يبقى فيش حاجة هتحصل فده أسهل طريق وأخصر طريق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية متنبئ بعلمات الساعة الكبرى تليفون 012-857897734 وشكرا على حسن ده استماعكم أيها الافاضل